كما قال السيد نائب رئيس الغرفه، بانه كنتلقاو لا يم بي غائبه، حيتاش هذا الشيء هذا كنهضروا على التنسيق، يعني خصنا ننسقوا مع مجموعه من الفاعلين، المجلس البلدي، الناس آه ديال الوكاله، باش هذه هاد النفايات هادي، اكون صير انني نجيبهم للميناء وما, وما يتنقلوش، يعني اللهم نخليهم في البحر، وغادي نزيد نشجع على واحد المبادره واحده اخرى، هي انه هاد المراكب ديال الجر خصوصا الجر. هذوك النفايات اللي كيلقاو في البحر ما يرجعوهمش للبحر كاع باش كنعاودو كيبحال يجمعوهم ويجيبوهم للمينا هذيك الساعه غادي يقومو بهم السلطات المختصه يقومو بالواجب